امانه هولندا اللي قاموا واحد العمل جبار في وخصوصا اخ خالد سلموت اللي كان واحد الرياضه الزمن يعني كاملين على